М'яка і коротка розтяжка, яку я рекомендую виконувати після кожного тренування. Я твій тренер Лагартіша, і ми починаємо. Глибокий вдох, видих, вдох, видих, вдох, і на видих опускаємось вниз. Висимо просто, розслабляємо спину. Коліна не згинаємо, висимо, піднімаємо руку вгору. І змінюємо. Коліна не згинаємо. І змінюємо ще раз. І ще один раз. Закінчили. Піднімаємо згору. І тягнемо квадрицепс. Коліно. З підлогу. З стегна. Штовхаємо вперед. Якщо ти втрачаєш баланс, можна притримуватись за стіну або стілець. Хоча я не рекомендую того робити, просто тренуй баланс також. Закінчили. Перед собою. І присідаємо. Ти можеш це зробити? Тяг. Відчуваємо, як тягне. Це стигну. Вау! Видно впала. Ого-го! Як йоги так стоять? Ходи Я не знаю. Закінчили. Змінюємо сторону, коліна в підлогу, стегна вперед. Ми не тягнемось в шпагат, просто розслабляємо м'язи після тренування. Це важливо, це покращує, пришвидшує відновлення, запобігає травмам. І перед собою присідаємо. Побачте, у мене ця нога більш стабільна. Закінчили. Тягнемо плечі за голову. Лікоть максимально вниз. Закінчили перед собою. Закінчили. Змінюємо сторону. Закінчили перед собою. У мене може виробитись мікрофон, коли я це роблю. закінчили. Розвертаємо. У випад руки на підлогу. Відчуваємо, як тягнеться стегно, як тягнеться задня поверхня стегна і піднімаємо руку вгору. Закінчили, опускаємось на коліно. І зміщаємо вагу тіла назад. Тягнемо стопу на себе. І відчуваємо, як тягнеться під коліно. Закінчили. Змінюємо ногу. Руки на підлогу. І відчуваємо, як тягнеться стекно. Задня поверхня стегна і піднімаємо руку. Закінчили на коліно, зміщуємо вагу тіла назад, тягнемо стопу на себе. Дихаємо, Дихаємо носом, вдихаємо носом, видихаємо ротом. Закінчили. Сідаємо. У пістолетик і тягнемося. До ступи. Тягнемося обома руками. Ти маєш відчувати, як тягнеться нога, і як тягнеться спина. Чи спина, як правильно. Дихаємо. Розслабляємося. Закінчили. Переступаємо через коліно штовхаємо стегно, всередину і обертаємось максимально назад. Відчуваємо, як тягнеться стегно, як тягнеться хопта. Закінчили. Міняємо сторону пістолетик і тягнемось до стопи. Дихаємо, розслабляємось. Тобі не повинно бути боляче. Ти маєш відчувати розтягнення, але не треба це робити через біль. Закінчили. Переступаємо через коліну. І закінчили. На сьогодні все. З тобою була лагартіша. Бувай.